السلام علیکم سبار کے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم آپ کو رول پنڈی اسلام آباد کی ایک قدیم فوڈ اسٹریٹ کی سیر کرائیں گے یہ قدیم فور سٹریٹ جس کا نام کرتارپورہ فور سٹریٹ ہے یہ 160 سالہ پرانی قدیم فور اسٹریٹ راولپنڈی شہر کے قدیمی محلے میں واقع ہے کسی زمانے میں یہ کرتا اس کے مغرب میں ایک سیر روڈ ہے جو کہ موجودہ اسلام آباد کے سیدپور گوں تک جاتی تھی یہ وہی قدیمی روڈ ہے جس کو لوگ سیدپوری پوری روڈ بھی کہتے ہیں اس کے مشرق میں اس کے شمال میں مری روڈ ہے اور اس کے مشرق میں سلکرو روڈ یا قدیمی نہا اللہ کے نام سے یا مکھا سنگھ سٹیٹ کے نام سے جگہ واقع ہے آئیں ہمارے ساتھ آج کرتار پورا فوڈ اسٹریٹ کی سیر کریں یہاں پر آپ کو صوفی جی کے کھوئے والے پائے ملیں گے شیخ جی کی لسی اور حاجی ساتھ امرستی کے بونگ پائے سوفی نان سینٹر کالا خان نہاری سینٹر اور شکیل لاہوری چکن چسکا اس کے علاوہ بٹورے اور بلا کچوری والے کچوریاں بڑی مشہور ہیں اس کے علاوہ یہاں پر داتا نان سینٹر بھی اور حافظ نان سینٹر بھی بہت مشہور ہیں آج کل یہ کرتار پورا فوڈ پور رمضان کے مہینے میں سہری کے وقت بہت زیادہ رش اور گاہکوں کی وجہ سے مشہور ہے آئے ہمارے ساتھ اس کی سیر کریں jungle.